کودکان گرسن افغان جهان چشمهایش را بر سرنوشت تلخ کودکان افغانستان بسته است به نظر می که حقوق بشر و اخلاق در مورد افغانستان عقب نشینی کرده است وضعیت بگونه است که در حال حاضر میلیون کودک از سوی تغذیه رنج میبرند و کشور با چالش های توسع مواجه است پس از بازدید مقامات از ها در کابل و مشاهده کودکانی که به دلیل شدید و سوی تغذیه قادر به چهار دست و پا رفتن یا ایستادن نیستند وضعیت ناگواری مشهود بود یونسف پیش از این هشدار داده بود که یک میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند اما جامعه بین الملل واکنش قابل توجهی نشان نداد این مشکل سالهاست که در نتیجه جنگ گرسنگی و فقر ادامه دارد با این حال پس از قطع بین المللی به افغانستان پس از خروج ایالات متحده آمریکا و تسلط طالبان بحران به شدت تر شد سازمان ملل اعلام کرده است که نیمی از جمعیت با گرسنگی شدید روبرو هستند و حدود 9 میلیون نفر آواره شدهاند و کمبود منابع غذایی شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده است از آنجایی که مایحتاج اولیه غذایی در دسترس نیست و فقر در اوج شیر مادران خشک شده و کودکان آنها از یکی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند این واقعا تکان دهنده است که در بو چنین بحران انسانی جامعه بین المللی همچنان در مورد اینکه آیا باید دولت طالبان را به رسمیت بشناسد یا خیر فکر می میکند تنها راه حل این است که سازمان ملل به عنوان یک داور بیطرف عمل کند و با ایالات متحده و دولت طالبان در مورد هدف کمک رسانی به کودکان دچار سوی تغذیه افغانستان در ارتباط باشد مطمئنا مدافعان حقوق بشر نمی توانند اجازه دهند این وضعیت بیش از این ادامه یابد کرسشن لندمایر سخنگوی سازمان جهانی صحت در نشست به خبرنگاران گفت که از اواخر ماه جولای سال 2021 بدین سو موارد بیماری سرخکان در تمام ولایت افغانستان افزایش یافته است. و ای گفت میزان بروز و مرگ و ناشی از بیماری سرخکان در افغانستان در جریان هفته سوم ماه جنوری سال روان 18 درصد و در هفته آخر ماه جنوری موارد ابتلا به 40 درصد افزایش یافته است طبق گزارش ها در مجموع در ماه جنوری امسال در حدود 35319 مورد مشکوب به سرخکان ثبت شده است که در این میان 165 تن جان خود را از دست داد. آقای لندمایر هشدار داد که انتظار می روید تعداد بیماران مبتلا به سرخکان در افغانستان افزایش یابد وی اضافه کرد افزایش سریع مبتلایان در ماه جنوری نشان می دهد که تعداد مرگمیر ناشی از بیماری سرخکان در هفته های آینده احتمالاً افزایش پیدا کند سرخکان یک بیماری ویروسی و به شدت ساری است که تداوی ندارد و تنها راه جلویی از ابتلا به آن تطبیق واکسین و رعایت صحت فردی و محیطی است لازم به ذکر است که این ویروس بیشتر کودکان را هدف قرار می‌دهد.